گانا سیکھنے کے لیے اچھا جی گی باہر میری ویکھی میں پہلی قسط ادا کی ایک بات کہ پورا دیکھا ہی نہیں اچھا آپ کرنے کے कुड़ी ने है तो ही वो भी कुटे जी आप तो उसके पीछे पड़ गए हो है न्यों जा, न्यों जा। निकल जाइ